Так, переходимо до другого питання – підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для учасника процедури закупівлі та для переможця процедури закупівлі. Тут одразу хочу наголосити на тому, щоб вам чітко розуміти, який, чітко розуміти, який документ і від кого він вимагається, ви маєте володіти певною термінологією, яка, яка існує в сфері публічних закупівель. Я вже наголошував на тому, що є закон України про публічні закупівлі. В законі України про публічні закупівлі є стаття перша, визначення основних термінів. В постанові 1178 в цілому так само йде посилання на те, що, що терміни, які вживаються в особливостях, вживаються в значенні, наведеному в законі України про публічні закупівлі. Що стосується підтвердження відсутності підставки? Це інформація, яка міститься в статті 17 Закону України про публічні закупівлі і яку ви як замовник, ой, як учасник маєте відповідно при поданні тендерної пропозиції підтверджувати. Тут варто знову-таки розібрати поняття, розібрати поняття, хто ж такий учасник процедури закупівлі, хто такий переможець процедури закупівлі. І, відповідно, в статті першій Закону України про публічні закупівлі в пункті 37 є визначення, хто такий учасник процедури закупівлі слеж спрощеної закупівлі. То, ну, учасник процедури закупівлі або спрощеної закупівлі, далі учасник. Це фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, резидент або нерезидент у тому числі об'єднання учасників, е, яка подала тендерну пропозицію, пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Ну, е, говорячи в контексті визначення цього терміну, ви маєте розуміти, та, що зараз, ну, якби, якщо мова йде про відкриті торги, то відкриті торги – це є процедурою закупівлі. Відповідно, в відкритих торгах ви будете учасником процедури закупівлі. Якщо ви подаєте свою пропозицію на спрощену закупівлю, відповідно, ви маєте розуміти, що ви будете учасником спрощену закупівлі. Ну, е, про переговорку я не буду згадувати, тому що вона зараз не застосовується, то не доцінюєте Отже, дуже простий висновок можна зробити з того, що статус учасника процедури закупівлі ви маєте виключно на етапі подання своєї тендерної пропозиції. На етапі подання, на етапі, якщо ваша пропозиція після того, як відбулося розкриття тендерної пропозиції, то ваша пропозиція в цілому це ви вже отримали статус там учасник з найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією. Що стосується визначення терміну переможець, процедури закупівлі? Воно так само є в... Статті першої закону України про публічні закупівлі тільки це пункт 18. Отже, переможець процедури закупівлі: це учасник тендерна пропозиція, якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені в тендерній документації, визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, зараз літатиме застосування переговорної процедури закупівлі. Отже, тут ключовим моментом є те, що ваша пропозиція, ваша тендерна пропозиція, як учасника процедури закупівлі, пройшла певну еволюцію, скажімо так, е пройшла певні етапи в тому чи іншому тендері. Ви подали вашу пропозицію, ваша пропозиція е за результатами оцінки е була визнана електронною системою закупівель, найбільш економічно вигідною. Ваша пропозиція в цілому відповідала всім вимогам тендерної документації, які були встановлені замовником, ви підтвердили, ви все подали так, як замовник вимагав. Всі довідки, всі документи ви все подали належним чином, і в результаті ваша тендерна пропозиція повністю відповідала вашим вимогам. І в результаті замовник вам повідомив про намір укласти договір про закупівлю. Дивіться, на прозоро це виглядає, ну, зараз відкрию одну з закупівель, на прозоро це виглядає наступним чином. Ось, є закупівля, відкриття торги з особливостями, статус пропозиції розглянуті. Це означає, що були подані пропозиції, і вони, відповідно, були розглянуті. Є реєстр пропозицій. було подано дві тендерних пропозиції, один з учасників був відхилений одразу, інший учасник через вимогу про усунення невідповідності виправив невідповідності, і в результаті замовник йому оприлюднив повідомлення про намір укласти договір. От, вже після цього... Пропозиція даного учасника, точніше сам учасник, за своїм статусом набуває статусу переможця, процедури закупівлі. І вже відповідно в нього, як переможця процедури закупівлі, є певні обов'язки. В, ну, в першу чергу в нього є обов'язки надати, після того, як його було визнано переможцем, надати відповідні підтверджуючі документи по статті 17. Так, тепер, якщо з термінологією ми розібралися, тоді переходимо до того, безпосередньо, яким чином має підтверджуватись відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі безпосередньо учасником процедури закупівлі. Отже, щодо учасника процедури закупівлі. В даному випадку застосовується положення не Закону України про публічні закупівлі, а в даному випадку застосовується положення постанови 1178, яка безпосередньо визначає, передбачає наступну інформацію. Так, це абзаці 4, 5. Ну давайте я краще відкрию постанову 1178 на Закон Рада, так буде. Більше зрозуміліше. Отже, пункт 44. Пункт 44. Абзац 1. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави визначені статтею 17 закону. Крім пунктів 13 частини 1 статті 17 закону. Одразу хочу наголосити на тому, що на відміну від відкритих торгів класичних, які відбувалися по закону, у замовника зараз немає можливості відхилити вас як учасника процедури закупівлі в зв'язку з наявністю чи відсутністю підстав передбачених статтеї 17. По особливостях замовник може відхилити по статті 17 виключно учасника «Переможця процедури закупівлі». Хто такий переможець, трішки вище, я вам зазначив. Та, учасник, який, тендерна пропозиція, яка відповідає всім умовам та вимогам тендерної документації, визнана найбільш економічно вигідною, якому замовник повідомив про намір класти довір про закупівлю. Отже, відхилити вас як учасника з підстав, там, що наявні підстави передбачені статтею 17, по відкритих торгах з особливостями замовник не може, аж ніяк. Але одразу незаконне відхилення. Можете сміливо писати, якщо що, скаргу в антимонопольний комітет, і це 100% виграшна скарга. Але я дуже сумніваюся, що замовники будуть ризикувати і вчиняти подібні дії. Тому що для замовників за такі дії передбачений розмір штрафу в розмірі від 25 тисяч 500 гривень. Так, отже, абзац перший абзац 2, абзац 3, до цього ми повернемось, абзац 4, пункту 44 особливості. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. І абзац четвертий замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому цього пункту. Крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасникам процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого цього пункту. Е, і тут е, доволі такий цікавий момент, ну, е, Хочу зауважити на тому, що вимоги в частині того, як підтверджувати учасникам, як перевіряти замовникам, вони і до початку періоду дії воєнного стану і до набуття чинності постанови 1178, стаття 17, в принципі, вона завжди була проблемною в частині того, як вона трактується замовниками і учасниками і доволі часто були, ну, неоднозначні трактування, що спричиняло е, в подальшому, е, що спричиняло в подальшому і оскарження, і е, неправомірні і правомірні відхилення і тому подібне. Е, і е, в пункті 44 особливості стаття 17 вона знову таки дуже неоднозначно трактується. Від початку її початку дії цієї постанови і по сьогоднішньому в дня. В чому суть? Я вам на початку навчання зазначав про те, що у учасників відсутня технічна можливість задекларувати відсутність підстави, передбаченої частиною другої статті 17. Ну, саме про те, що замовник може відхилити тендерну пропозицію, якщо учасник процедури закупівлі зараніше укладеним договором про закупівлю, не виконав свої зобов'язання, це призвело до дострокового розірвання договору та відшкодування збитків, там сплати панів, фанкцій і тому подібне. От абзац, третій, четвертий, точніше, пункту 44, він передбачає, що учасник підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту. Якщо ми подивимося на абзац перший пункту 44, тут зазначено, що замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави визначені статтею 17 закону. Є уточнення, крім пункту 13, частини 1 статті 17. Але в цілому підстави для відмови в участі учасників процедури закупівлі в частині 17 встановлені як в частині, ой, в статті 17 встановлені як в частині 1, яка має 13 пунктів, так і в частині 2, яка має, в принципі, 1 пункт, який треба учаснику так само підтверджувати. Стосовно пункту 13, це не має ніякого значення. Наявність чи відсутність заборгованості, наявна чи відсутня у вас заборгованість, це, по суті, не має ніякого значення, замовник не повинен звертати увагу на подібні е, речі, наявна чи відсутна там заборгованість у вас. І ви, як учасник, в цілому, не зобов'язані там замовнику подавати будь-які документи, які підтверджують про те, що ви там усунули вашу заборгованість, розстрочили, відсрочили цю заборгованість, що вона у вас взагалі відсутня. То наявність або відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів обов'язкових платежів. Вона, в принципі, не може наразі бути ставою для відхилень. Але е, стосовно знову таки самодекларування під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель. Е, моя е, вам рекомендація, от, ну, ви бачите, що замовник, наприклад, ну ось давайте далі перейду я до. Е, до е, витягу з тендерної документації, де були прописані вимоги щодо способу підтвердження відсутності підстав по статті 17 саме учасникам. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав зазначеному значному в абзаці першому цього пункту шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної Ой, ні, перепрошую. Ось. Ось, витяг з тендерної документації, приклад вимоги тендерної документації в частині підтвердження учасникам відсутності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому пункту 44, Особливості шляхом самостійно декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. То все сухо те, що прописано в пункті 44 особливості. Далі замовником зазначено, у випадку відсутності відповідного поля в електронній системі закупівель для підтвердження учасникам при поданні тендерної пропозиції шляхом самостійно декларування відсутності підстави для відмови в участі згідно частини 2 статті 17 закону, інформація про відсутність такої підстави для відмови в участі може надаватись учасникам у складі тендерної пропозиції згідно вимог цього пункту у вигляді довідки, складеної учасникам в довільній формі, або інформацію у складі інших документів тощо. У разі подання тендерної, ну, це мова йде про об'єднання учасників, тобто вони так само мають підтвердити відсутність підстав по статті 17. Тому ще раз наголошую, повертаємось до того, що яким чином, що ви як учасник підтверджуєте відсутність підстав для відмови в участі по статті 17, а в ній, нагадаю, частина перша і частина друга. Ви підтвердити маєте все, і частину першої, і частину другу, крім пункту 13, частини першої статті 17, де мова йде про забурованість з сплати податків і зборів обов'язкових платежів. Отже, пам'ятайте просто-напросто про те, що частину другу ви не можете самостійно задекларувати на електронному майданчику. Враховуйте цей технічний момент, з яких причин цей момент є, Ну, я не можу сказати, це питання, в принципі, не до мене. Якщо що. Але такий момент є, і хто про нього не знає, то я вам зараз про нього кажу. Враховуйте, що е, частину першу статті 17, так, ви можете самостійно задекларувати під час подання тендерної пропозиції на вашому авторизованому електронному майданчику. Частину першу без питань ви саме декларуєте. Що стосується частини другої статті 17, Моя е, для вас рекомендація, і хотілося б, щоб ви прислухались до неї, по частині другій. Е, це абсолютно не важко, зробити довідку, що ми там такі-то, такі-то підтверджуємо відсутність підстав, передбачених частиною другою, а саме, що не було раніше, там, за раніше укладеним договором про закупівлю, не було дострокового розірвання договору, не було застосування штрафів у вигляді відшкодування збитків і тому подібне. По частині 2 зробіть на фірмовому бланку, якщо він у вас є, або просто-напросто довідку в довільній формі, по змісту якої ви будете підтверджувати відсутність підстав, передбаченої частиною 2 статті 17. Повірте, якщо ну, цим самим ви спрощуєте життя для себе в першу чергу, ви спрощуєте життя для замовник, тому що знову таки, тут є певні, е, ну, не може бути все ідеально в законодавстві, не може це все бути ідеально там реалізовано, відображено на майданчику, ну, є такі моменти, про них варто знати, про них варто пам'ятати і е, в результаті, ну, не зловживати такими моментами, тому що від того, що ви там щось наберекорне виконаєте якусь вимогу тендерної документації, і щось ви там не підтвердите, повірте, тендер швидше не завершиться, ви там кошти, договір з замовником раніше не укладете, і як наслідок кошти з бюджету ви так само швидше не отримаєте. Тому ніякого сенсу там лізти в якісь перепалки з замовником і тому подібне, немає абсолютно ніякого сенсу. Вам простіше зробити довідку в довільній формі по частині другій, не забувати її завантажувати на кожен тендер. А ще в ідеалі біть просто-напросто якусь зведену чи довільні довідки в довільній формі по статті 17 і щоразу це єдині документи, які точно не змінюються і щоразу їх кидаєте на один, другий, третій, п'ятий тендер. Щоб хоча б статтею 17 не було ніяких зауважень, в принципі, і незрозумілостей, не і невідповідностей. Тому по частині першої, по статі сімнадцять, частину 1, ви самостійно декларуєте. По частині другій рекомендую в складі пропозиції завжди завантажувати довідку в довільній формі, зміст якої буде передбачати те, що у вас не було. Ну, те, що в замовника немає відповідної підстави для відмови участі, вам передбачено по частині 2 статті 17. Так, що стосується переможця процедури закупівлі? Були такі питання, я бачив, при реєстрації задавали, задавали питання, де брати інформацію про ці довідки і тому подібне. Тут знову-таки, давайте будемо розмежувати, ну, тому що ну, постанова 1178 в частині того, що має підтвердити переможець процедури закупівлі, вона, якби, да, вона чітко встановлює, що переможець процедури закупівлі – це якраз таки. Ну, тепер ми говоримо в контексті переможця процедури закупівлі. За учасника, я вже повідомив, за учасниками ми вже вище зазначили, давайте за учасника вже залишаємо в спокої. Учасник вже підтвердив відсутність підстав по статті 17. Тепер уявимо ситуацію, що той учасник все-таки був визнаний замовником-переможцем процедури закупівлі, йому опубліковано повідомлення про номер, і переможець процедури закупівлі, нагадаю, срок для завантаження документів від переможця це 10 днів, які передбачені в законі, по особливостях скорочений до 4 днів, тобто ви як учасник-переможець маєте завантажити документи по статті 17, -й. протягом 4 днів 에, здати оприлюднення в електронній системі закупівель, повідомлення про намір укласти догови. Положення постанови 1178, зокрема абзацу 3 пункту 44 особливостей, вони передбачають, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення повідомлення про намір, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель. Документ. 에, давайте так, по частинах буду розбирати це речення. З переможцем з розум... процедури закупівлі, зрозуміло, з сроком. думаю, вже так само, зрозуміло. Чотири дні здати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір в електронній системі закупівель. Ще в частині сроків хочу зазначити, що всі сроки ви обраховуєте згідно Цивільного кодексу України. Тобто, якщо вам замовник сьогодні оприлюднив повідомлення про намір укласти договір, у вас буде чотири дні для завантаження довідок від переможця. Перебіг строків починається з дня наступного, за днем настання події відповідно до цивільного кодексу. Якщо сьогодні оприлюднений намір, то перший день для завантаження документів переможця у вас буде завтра, відповідно, другий день післязавтра, третій день – це буде у нас п'ятниця, і четвертий день – це буде субота. Хочу наголосити ще на тому, от якраз таки, що коли буде останній день для завантаження довідок переможця. 에, звертаю вашу увагу, що в абзаці 3 пункту 44 особливостей не зазначено, не вказано, що у строк, що не перевищує 4 робочих дні. Вказано 4 дні. Якщо вказано 4 не у на робочих, це означає, що дні календарні. З іншої сторони, я можу походити з тією думкою, що якщо останній день вчинення події припадає на вихідний неробочий, це якщо вже е, навіть е, мене ж моєю фразою, що перебіг строків обраховується по цивільному кодексу. В цивільному кодексі так само зазначено, що якщо останній день вчинення події припадає на вихідний неробочий день, то такий день переноситься на наступний робочий. Але е, за е, часто густо, е, якщо четвертий день буде припадати у вас, як ми от порахували, що сьогодні є намір укласти договір, і четвертий день припадає на суботу, я вам все таки рекомендую не гратися з тим, що є відповідні е, положення цивільного кодексу в частині того, що останній день чинення події переноситься на наступний робочий день, тому що в законі про це чітко не визначено навіть з точки зору суду, якщо суд буде розглядати, то скоріш за все, ну в залежності від того, які аргументи будуть сторони наводити, то але так, якщо банально говорити, то скоріш за все суд стане на сторону учасника, який завантажив, ну стане на сторону, значніше, замовника. що Замовник правильно вчинив, відхилив тендерну пропозицію, і та так само Антимонопольний комітет України стане на сторону замовника. Тому що в законі чітко визначено, 4 дні строк, що не перевищує 4 дні. Все, крапка в принципі. Тобто, останній день припинає на суботу, відповідно, ви в суботу маєте завантажити ці документи, якщо не завантажити раніше. Якщо вже завантажите на п'ятий, шостий день, ви маєте для себе усвідомлювати, що, скоріш за все, з великою вірогідністю ваша тендерна пропозиція рано чи пізно, скоріш рано, буде відхилена. Ваша тендерна ваша пропозиція переможця процедури закупівлі буде відхилена з відповідної підстави, яка зазначена в пункті 41 особливостей. От. Так от, що стосується переможця, повинен надати шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель. Знову таки, тут визначено, яким чином надаються ці документи. Вони не Укрпошти, не новою поштою відсилаються там кур'єром на замовника. Ці документи завантажуються в електронну систему закупівель. У строк, що не перевищує 4 дні. Так, які це мають бути документи? Постанова визначає, що це мають бути документи, які підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12, частини 1, статті 17, та частини 2 статті 17, закону. 17, і 12, 17, і 17, і 18, і 18, і 18, і 18, і 18, і 18, і 18, і 18, і 18, і Відповідних підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі від переможця. Безпосередньо спосіб документального підтвердження встановлюється замовником і має прописатися цей перелік, і які це мають бути документи в тендерній документації. Це має бути прописано. Тому, коли ви будете переглядати, да, бачите, що учасник там самостійно декларує, а переможець надає там якісь витяги, довідки і тому подібне то розмашовуйте, будь ласка, ці документи, тому що документи, які стосуються учасника, вони, в принципі, не стосуються переможця. Коли вже учасник стане переможцем, тоді документи, які передбачені замовником для переможця, вони будуть безпосередньо стосуватися цього учасника, якого вже визначено переможцем. І далі. Наступне речення пункту, абзаців 3 пункту 44 особливості. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднено у формі відкритих даних згідно з законом до доступ, про доступ до публічної інформації. Або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічна інформація, що є доступна в електронній системі закупівель. Крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим, на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Ну, я думаю, ні для кого з вас не секрет, що у нас в країні триває воєнний стан. Е, воєнний стан, в принципі, в Конституції передбачено, що період періоді воєнного стану можуть обмежуватися різні конституційні права да, і тому подібне. І, відповідно, з метою безпеки і оборони України, е, Перелік інформації, яка до періоду дії воєнного стану, введення дії воєнного стану, більшість інформації була в нас в публічному доступі. Ми, ми учасники, замовники, всі, в принципі, могли заглянути в будь-який реєстр, в той самий єдиний державний реєстр юридичних фізичних підприємців громадських формувань. Всі могли заглянути в реєстр судових рішень, всі могли заглянути в реєстр банкрутства. Всі могли переглянути, в принципі, наявність відсутність заборгованості. Всі могли переглянути антиконкурентні узгоджені дії, всі могли переглянути е, реєстр НЗК і е, тому подібне. Наразі, наразі е, певна частина цієї інформації, вона з е, зрозумілих міркувань вона є прихованою, доступ обмежений. Е, Доступ обмежений. І е, замовники дуже часто густо, окрім того, дивіться, що вимагається конкретно постановиш. ви як переможець маєте надати підтвердження по пунктах 3, 5, 6 і 12, замовники ще можуть додатково встановлювати від вас підтвердження відсутності підстав по інших пунктах. От, підтвердження відсутності, наприклад, по пункту 2 може замовник встановити, тому що він самостійно зараз не може перевірити, чи притягалася до відповідальності юридична особа за правопорушення, пов'язані з корупцією. Замовник може від вас встановити додатково, додатково надання інформації по пункту 8, саме інформацію про те, що стосовно вас не відкрито впровадження про банководство. Замовник може додатково від вас встановити інформацію про, по пункту 9, а саме вимагати від вас витяг або виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Замовник може від вас банально вимагати довідку в довільній формі від переможця по підтвердженню там, тих чи інших пунктів. Але знову ще раз повторюсь, почат... повертаюсь до початку навчання, кожен окремий тендер, кожна окрема тендерна документація, окремі вимоги окремого замовника до, документів, до тих самих документів переможця, вони можуть різнитися, і ви маєте переглядати ці вимоги конкретно в кожній окремій тендерній документації, в кожному окремому тендері. Тому, тому на це звертайте увагу. Але в будь-якому випадку 3, 5, 6, 12 ви маєте підтвердити. Решту замовник може додатково від вас вимагати. Тепер переходимо до прикладу. До прикладу, до прикладу. Так, ось, наприклад, приклад вимог тендерної документації в частині підтвердження переможцям процедури закупівлі від підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Банально, та сама інформація, яка зазначена в пункті 44, 44 постанови 1178, що переможець в 4 дні має надати шляхом оприлюднення в систему Документи, які підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6, 12, частини першої та частини другої. І далі написано, а саме, і йде е, спосіб е, документального підтвердження е, відсутності підстав, який встановлений замовником і, відповідно, е, вимоги до документів, які має надати учасник. Стосовно пункту третього. "-Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне або пов'язання з корупцією правопорушення, яка містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в такому реєстрі, стосовно особи зазначеної в пункті 3, частини 1 статті 17 закону". Тобто не довідка в довільній формі, а відповідна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Така довідка має бути сформована в онлайн-режимі на основі персональних даних, вказаних у кваліфікованому електронному підписі зазначеної особи і згідно положення про єдиний державний реєстр, який затверджений рішенням НАЗК. Або витяг з вказаного реєстру щодо такої особи, та який отриманий згідно умов положення. передбачені даним пунктом інформаційна довідка або витяг з реєстру повинні бути видані отримані особою не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель. Тобто, розберу трошечки те, що тут прописано. Ну, По-перше, замовник вимагає конкретний документ від конкретної організації, від конкретного органу. Це не довідка в довільній формі від учасника, яка зроблена на фірмовому бланку за власноручним підписом і початкою. Ні, тут чітко встановлена назва документа, да, інформаційна довідка. Або передбачена альтернатива, що це витяг. І е, встановлений е, срок. Срок, е, точніше, встановлений, е, ну так встановлений певний термін, з якого має відповідати ця довідка. Тобто довідка або витяг мають бути отримані, видані не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Тобто, замовником встановлюються певні часові е, вимоги до документу, які ви так само маєте дочитатись і маєте їх виконати як переможець. Тому що якщо ви не виконаєте дану вимогу, Наприклад, ви надасте довідку з НАЗК станом на 2022 рік, а замовник оприлюднив закупівлю вже в 2023 році, то це буде підстава для відхилення. І це відхилення буде правомірне. Якщо вас відхилять і ви захочете оскаржити таке рішення, будь ласка, це ваше право, але, е, скоріше за все, ваша скарга навряд чи буде задоволена Антимонопольним комітетом України тому що замовник в даному випадку, коли вас відхилить за те, що довідка стане на 22-й рік, а закупівля оголошена в 23-му році. Ну, це просто, не знаю, що має статись, щоб антимонопольний комітет став на сторону переможця. Так, е далі по пункту е по пункту 5 6 12. Ось тут чітко зазначено. Витяг з інформаційного, ну давайте так проаналізуємо, що, що взагалі таке пункт 5, 6, 12, да, і що таке взагалі пункт 3. Ну, стосовно пункту 3, то пункт 3, він зазначає нам про те, що відомості про службову посадову особу, учасника процедури закупівлі, яку повноважено представляти інтереси, або ж фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, спов'язане з корупцією. Ну, тут по логіки вищі можемо зрозуміти, хто може видавати такі документи. Так, є у нас Національне агентство запобігання корупції, і відповідно в межах їхньої юрисдикції, в межах їхніх повноважень вони можуть відповідно підтверджувати або спростовувати відповідною інформацію про наявність чи відсутність там притягнень особи за корупційні правопорушення. Так, що стосується пункту 5-6, вони майже ідентичні, різниця в тому, що пункт 5 стосується фізичної особи, да, фізичної особи підприємця, пункт 6 стосується службової посадової особи, учасника процедури закупівлі. Ну, це якщо в нас є юридична особа, да, яка діє там, в особі директора, чи заступника директора, чи хто там є представником, можливо, по довіреності, то тобто, юридична особа в особі представника. От саме цей представник є службовою посадовою особою. Тобто, якщо подається фізична особа або фізична особа-підприємець, то він має надавати підтвердження по пункту п'ятому відсутності підстави. Якщо є юридична особа в особі службової посадової особи, то подають по пункту шостому. Тут мова йде про. Кримінальні правопорушення чинені з порисливих мотивів, з, зокрема пов'язані з хабарництвом, шахрайством, відмиванням коштів, судимість з якого не знята або не погашена в установленому законом порядку. Ну, е Відповідно, якщо мова йде про кримінальні правопорушення, то тут так само можна не бути вундеркіндом чи там якимось юристом з трьома вищими освітами, можна в цілому зрозуміти, що якщо мова йде про кримінальні правопорушення, то скоріш за все це відноситься до повноважень Міністерства внутрішніх справ оскільки вони органи, які вживають превентивні заходи і тому подібне. Тому, якщо мова йде про кримінальні правопорушення, це завжди буде Міністерство внутрішніх справ і, відповідно, їхні структурні підпорядковані їм підрозділи. Пункт 12. Службова-посадова особа учасника процедури закупівлі, яку оповноважена учасникам представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення правопорушення пов'язана з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Знову таки, тут те саме. Відповідальність за вчинення правопорушення дитяча праця чи торгівля людьми. Знову таки, це кримінальні, якщо навіть не правопорушення, то можливо злочини. Але, але, але, але. Інформація про наявність чи відсутність відповідної підстави для притягнення до відповідальності цих правопорушень, вона так само належить до відомства Міністерства внутрішніх справ. Стосовно цього, є відповідне навіть роз'яснення розвитку. що пункти 5, 6, 12, да, вони дійсно спростувати або підтвердити інформацію, може виключно в е, Міністерство внутрішніх справ в особі Департаменту інформатизації. Е, так от, переходимо далі. Е, е, так, стосовно пунктів 5, 6, 12. Е, Замовникам в... У тендерній документації було передбачено, що учасник надає витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості щодо осіб особи, визначених згідно пунктю 5.6.12, частини 1, отриманий в порядку передбачений згідно наказу МВС, Номер 207 від 30 березня 2022 року та які містить інформацію станом на дату не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель. Отже, тут так само встановлено чітка назва да, документа. Хочу наголосити, на цьому всі ви, можливо не всі, більшість з вас чітко знають, що раніше там за кращих часів е Міністерство внутрішніх справ давало інформацію про наявність або відсутність судимості у вигляді довідки. Про відсутність судимості. Наразі е, довідки в період дії воєнного стану, чи можливо взагалі вже, е, не будуть видавати інформацію з цих, ну, про наявність або відсутність судимості. У вигляді довідок, мабуть, що вже в подальшому воно таки буде видаватися саме у формі витягу. Тому знову таки, ви можете подаватись на якусь закупівлю. Ви будете бачити, що замовник вимагає від переможця довідку і не прописує там та або витяг. То ви зауважте замовнику про те, що вам ну це нереально виконати вимогу замовника про надання довідки про відсутність довідку, яка видана МВС, про відсутність судимості. Це просто нереально в умовах сьогодення. Є відповідний 207-й наказ МВС, по змісту якого передбачається, що витяг, видається, конкретно витяг, і цей витяг отримується відповідно в, в інформаційно-аналітичній системі за допомогою знову-таки кваліфікованого електронного підпису. Тому ніяких довідок про відсутність судимостей наразі, в принципі, бути не може. Є витяг і крапка. І знову-таки замовником встановлено, який це документ має бути і яку станом на яку дату він має містити інформацію. Тобто не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Тому враховуйте. Ну і останнє, що має підтвердити переможець, це якщо говорити конкретно, в контексті того, що передбачає постанова 11.78, пункти 3, 5, 6, 12 і частину 2 статті 17 має підтвердити переможець, виключно по постанові. Але додат... зауважу ще раз, що замовник може додатково встановити перелік підтвердження по інших пунктах статті 17. Це може бути пункт 2, це може бути пункт… 8, 9, за необхідності 10, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Так, ну і останнє, що має надати переможець, це підтвердження відсутності підстав по частині 2 статті 17. Якщо не було відповідно, ну якщо відсутні відповідні обставини щодо того, що у вас був негативний досвід роботи з замовником, в попередніх періодах не було розірваного договору про закупівлю, не було застосовано санкції, тому подібне, то ви надаєте банальну довідку в довільній формі, що ви такий-то, такий-то підтверджуєте, що раніше не було укладених договорів про закупівлю, по яких не було викона... виконаних зобов'язань, а не було як наслідок застосованих штрафів, санкцій по такому договору. Так, якщо ж все-таки у вас був негативний досвід роботи з цим самим замовником, до якого ви подаєтесь на торги, то ви маєте надати інформацію, яка підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасників. Згідно абзацу, 2 частини 2 статті 17 закону. Ну, давайте переглянемо, що прописано в Абзаці 2 частини 2 статті 17 закону, а тут прописано наступне. Учасник, це перебуває в в зазначеному в частині 2 цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник суб'єкт господарювання повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі у процедурі закупівлі. Знову таки, тут навіть не зважаючи на те, що були відповідні обставини, ну не дай Бог, можливо, там, у вас були відповідні обставини і у замовника, можливо, навіть наявна відповідна підстава для відмови в участі. Якщо ви надаєте відповідні документи, які підтверджують там, заходи щодо вжиття вашої надійності, ви маєте усвідомлювати той момент, що в подальшому рішення замовника відхиляти чи не відхиляти вас, як переможця процедури закупівлі, тому що учасника по степі 17 замовник зараз не може відхилити, а переможця дуже легко. в принципі. То рішення про відхилення чи не відхилення залишається за замовником виключно. І це його суб'єктивне право. Тут ніхто не може зобов'язати замовника до чогось, вказувати замовнику щось і тому подібне. То навіть якщо ви там будете клястися, божитися, що ви все там вжили всіх заходів щодо доведення вашої надійності, відшкодували збитки, навіть зверху накинули замовнику, ну все одно у замовника залишається право і це вже буде його суб'єктивна справа відхиляти чи не відхиляти вашу тендерну пропозицію як переможця. Тому, так, сподіваюся, від переможця теж зрозуміло, що, як і до чого. Ще раз повторюю, кожен окремий тендер – це окрема історія, і там можуть бути окремі вимоги в частині тих самих документів переможця. І підсумовую ще по статті 17 від переможця. Пункти 3, 5, 6, 12 і частина 2 – це… Те, що ви просто, це must have, який ви маєте надати да, протягом 4 днів після того, як замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір. В свою чергу, замовник ще додатково може встановити інші довідки. Такі, наприклад, по пункту другому, та сама інформаційна довідка з НЗК, але вже про непритягнення юридичної особи до відповідальності за корупційні правопорушення. По пункту восьмому може бути довідка з Міністерства юстиції про те, що стосовно вас не провадження про банкрутство. По пункту девятому знову-таки може бути витяг або виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. По пункту десятому це може бути сканкопія антикорупційної програми та або наказу на про призначення. Уповноважено з реалізацією антикорупційної програми. Тому так, пункт 13, ще раз повторюсь, пункт 13, статті 17. Зараз немає жодного значення. Ні для замовника, ні для вас не повинно мати будь-яке значення, те, що є у вас заборгованість із сплати податків чи зборів обов'язкових платежів, чи немає. Замовник не зважає на наявність цієї, Заборгованості, наявність і відсутність цієї заборгованості, тому це не може бути підставою для відхилення. Так, і ми переходимо, переходимо з вами. А, і ще дивіться: посилання на інформаційні ресурси, на яких можна отримати відповідні довідки від переможця. Ага, а де посилання? Посилань немає. Е, так, а не, ні, посилання є. Здається, да пункт другий. Ні, це не пункт другий, ладно. Зараз я вам надам відповідні посилання, або в принципі. В принципі. Тут так вийшло у нас, що виключно одна гіперсилка на всі чотири посилання. Ну, е, добре, тоді дивіться, в принципі, отримати довідку по пункту 3. Як то вимагається постановою, як, скоріш за все, замовником може вимагатися від переможця. Є е, сайт corruptinfo.nzk.gov.ua. На даному сайті, це сайт Національного агентства з запобіганням корупції на ну, сайт безпосередньо єдиного державного реєстру і відповідно на даному сайті є розділ довідки можна отримати довідку юридичної особи це пункт 2 частини першої статті 17 можна отримати довідку фізичної особи це пункт 3 частини першої статті 17 відповідно тут за допомогою за допомогою електронного підпису за три хвилинки, буквально, ви можете стягнути собі відповідну довідку, інформаційну довідку з реєстру на ЗК. Тобто на сайті коруптинфо на .go .ua, можна отримати довідки по пункту 2-3 про непритягнення за корупційні правопорушення. Так, презентацію відправити зможемо, звичайно. Далі, далі, далі. Що стосується, що стосується несудимості, то про несудимість треба заходити на такий сайт, як витяг.mbs.go.ua і відповідно на цьому ресурсі, який належить до відомства Міністерства внутрішніх справ, є можливість отримати витяг про несудимість у вигляді е, повного витягу або скороченого. Ну, я рекомендую все-таки завжди, ну, деякі замовники безпосередньо бувають прописують по, докум... mm -hmm. по вимогах документів від переможця, е, який це має бути витяг. Хтось прописує повний, хтось прописує просто витяг. Ну, тобто це означає, що замовнику без різниці чи повний він буде, чи скорочений. Але все-таки рекомендую тут знову-таки за допомогою електронного підпису ви отримуєте цей витяг. Рекомендую отримувати повний витяг безпосередньо, щоб внести актуальну інформацію. Так, ну, в принципі, ось так. Ну, все решта, якщо від вас будуть вимагати довідку про те, що ви там не банкрут, яка видана Мінюстом, то вам доведеться з письмовим запитом або, можливо, через електронний кабінет платника подавати запит на отримання відповідного, відповідної інформаційної довідки з Мінюсту. Якщо вам необхідно отримати замовник передбачає надання від переможця витягу або виписки, ну, або ви звертаєтеся Центр надання адміністративних послуг, або ж ви заходите на сайт Мін'юсту да, в безкоштовний, ой, точніше, в платний запит і за допомогою, до речі, він вже не так давно запрацював сайт Мін'юсту, можете на сайті Мін'юсту спробувати отримати витяг з ЄДРу, ну, або ж ну, за допомогою дії… Так само там є можливість для фізичних осіб-підприємців, здається, ну, була можливість отримувати так само витяг або витяг. Тому, будь ласка, ну, якщо треба, то можете про це, де там, що, який документ отримати, можете погуглити, зараз достатньо багато інформації в вільному доступі і різних інструкцій.